Salehdet jo nään. lämmin on ilma tänään. Koulu pian loppuassa ja alkaa kesäloma. Aamut on valoisia, päivät kuin pikajuna. Päin kevät juhlaa jyskyttävät ja alkaa kesäloma. Päivää, nyt läksyt jäädä saa. Pois pilvet väistä, aurinko porottaa. Ei huolen häivää, ei kiire minnekään. Niin monta päivää, pian lomaa vietetään. Aika on hyvästien, vihdoin saan todistuksen. Laukut jopa kattuina, nyt alkaa kesäloma. Suunta siis mökki teille, moikkaukset kavereille. Nähdään kai syksyllä taas, me jälkeen kesälomaan. Huolen nyt läksyt jäädä saa. Pois pilvet taistää, aurinko porottaa. Ei huolen häivää, ei kiire minnekään. Niin monta päivää pian lomaa vietetään. Oh, my God.